9 листопада була облава у нас, ну і ходили по хатах, як кожен раз. Це було після праздника Святого Дмитрія, 9 по праздничі. Після облави, як звичайно, все, е, їм обіць зносили, голова ради, бігав, щоб тобто там десь прийняти, ще й самогонки побільше, щоб пішли гості з села. Але ввечері у нас була розвідка, дуже добре працювала. Ми знали, що завтра готується облава. У крайнім віддаленому кутку в селі було на постої три повстанці. Вихор, горбати і ще один забувся І вони дали їм знати. І вони відійшли з села. На другий день після облави вони вже дали їм нати, наші люди, що вже збираються на закінчення, вже обід І хлопці залягли на хуторі, недалеко не відійшли від села. Хутор за кілометрів від села був. Залягли в садку і дали на село кілька черг з кулемета. А в мене був, прийшов товариш кільний. Також ми з ним були в цьому організації. Та й стоїмо вже після облави. Нарешті чуємо стріл. Дивимося, біжать облавники. Позгиналися ото недалеко з центральної дороги. Все видно. Та й ми сміємося. Каже, бач, який герой. Десь хтось стріляє, а вони вже тікають. Але ми недовго тішилися тою перемогою. Обручився на село Вал вогню з панцирного поїзда, а вони під'їхали сподіваючись до розсоркатися панцирним поїздом. 120-150 людей на панцирні поїзд. Весь операції по подали і давай по селі. Якраз щой вогонь звернули на церкву, а ми під церквою живемо і по нашому бістю.